Kova je način u kome možete koristići pozitivan kijaj da dobro im utičete na nešto što je negativno. Međutim, da biste mogli da ekstenzirate pozitivan kij, morate sami da budete pozitivi. Hoću da kažem da sve što mislimo, kažemo ili uradimo je neki energijski proces i ostavlja svoj trak. Ne može da se izbrišimo zbog toga bi trebali da budemo veoma pažljivi šta mislimo, šta govorimo i šta radimo. Zato što negativnosti unose samo minuse u naše živote. S druge strane, ako smo pozitivni, to donosi dobro u naše živote. Ja ću pokazati sada kako da uradite kibare. 8 rei kan no